Під Ізмаїлом рятувальники провели масштабні навчання з залученням усіх екстрених служб міста. Так, за легендою, у лісничому господарстві поблизу села Лощинівка трапилась пожежа. Її виявили лісничі, які одразу зателефонували на лінію 101. Допоки основні сили рятувальників стягувались на місце надзвичайної ситуації, пожежу почала локалізовувати місцева пожежна команда села Лощинівка а лісничі намагалися запобігти поширенню вогню. Також на місце події прибули поліцейські патрульної поліції Ізмаїлу та обмежили рух ділянки траси через умовне задимлення і для запобігання жертв. У ході ліквідації пожежі одна людина умовно отримала опіки. Рятувальники надали їй першу долікарську допомогу та евакуювали до корети швидкої допомоги, яка прибула на місце події. Такі навчання є необхідними, адже вони дозволяють покращувати взаємодію екстрених служб поміж собою та підвищують ефективність роботи рятувальників у відповідь на реальну загрозу пожеж в природних екосистемах. При цьому пожежні вкотре наголошують на елементарних правилах безпечного поводження з вогнем для населення. А у випадках виявлення навіть незначної пожежі закликають терміново термі на лінію 101, аби уникнути шкоди як природі, так і життю і здоров'ю людей.